Клопотання продовжити обвинуваченому термін тримання під вартою подав прокурор Орес Дуць. Горбадюка визнано винним у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. А тому, з рахуванням характеру і тяжкості покарання, є підстави вважати, що перебуваючи на волі, обвинувачений може переховуватися від суду з метою уникнення даного покарання. Крім того, існує ризик перешкоджання обвинуваченим кримінальному провадженню іншим чином. Інтерес Андрія Горбатюка в суді представляв Петро і Він просив пом'якшити міру запобіжного заходу для свого підзахисного. «Прокурором ризики, які зазначаються в його клопотанні, вони зазначаються абсолютно формально. До клопотання не надаються будь-яких доказів, які свідчили про існування таких ризиків. Тому вважаю, що такі ризики в кримінальному провадженні відсутні. Прошу суд відмовити задоволення клопотання прокурора. Та обрати щодо виновечного батька Андрія Петровича більш м'які запобіжний захід не пов'язаний з пордовуванням його із засудженим. Спілкувалися через відеозв'язок. Зараз він відбуває покарання у Другобицькій виправній колонії. Я не розумію, чому я взагалі тут сиджу вже два з половиною роки. За що? якщо там ні одного доказу взагалі при мене толково немає вислухавши аргументи сторін, суд задовольнив клопотання прокурора. Андрій Горбатюк перебуватиме під вартою до 13 січня 2022 року. Любов Гадумська, Василь Панчук, Новини на Суспільному, Тернопіль.